Iau, aici ce moande, Blane session, episodul 2, știi despre ce e vorba, A, de la maxim. Ha, ca burache, racheta Savion, nu -o Chiles, bag cherosen, Chiles, draga, prind un bumigen, mă alimentez, Brajman, stamina polen, o menținem zen, fără turbulente men. Ou, oh, oh, O mi-o foa decât să mă recalibrez, cuple spiritul când are sens Eu raman capabliez sa mă pun la loc <gri> Da până Dar atunci mai da-mi foc e bote tot capul meu Am mereu Bate ca un alizeu Dar eu Eu n alert cu Cam pula-n el, e-n un meu Că rămâs pâncă, făi n ce drag să mă frâng C-am intrat în horătul demon să fac un înger să frângă Urgului prea mare, te pute Într-o secundă de urtind Ai vârșia ea și Kento tu o pene până-n artere, arvere. fere P-a pula pe trecere. Fug după prima literă, adică afere fara repere, temere, trec bariere Bani pe masă, fă, eu nu stau la brohar, la Sanchi, aduc aromă, spunem da' vin, pa-pa-pa-pa-vin, poavin Capul, rachetă, savion, nu bac in rosen, ci fac drag ca prind un pumigen, Mă alimentez, brash men, stamina polen, o menținem zen, fara turbulente men Ceva pe energie? Drill shit! Ha, iau! Voal, nu mă dau de-a dura, stai în fula mea la Golcatura. mă ține am cap ca am durat, nu adică cap capturat O fac, mă procedura Papa pa, pa, gale, ține-ți dragul curat De cât de mult dar dura, te pun la perete ca zbura Pardon, maratona, acum e un meu, eu la balon Te la play, eu nu pasă de de scor. Oh, oh, tiki, tiki, top, button Campion, sunt hai ca un lampion Uite-mă cum mă ridic deasupra lor, nu mai cobor Am gol, cât un canion Mai rupt ustaniol. Parfum verde, vapor, la barul, poate și zicat probleme ce fi. Lasă că-le cadiu Atâta din cât mai respir să recun Zelotară, fai a bă, te știe, șazam Muie țierul, tracu tu doar mai danu' Nu mai frec manca, nu rulez banu' Ia tu gramu' rânjești iară nu Că ai mai păcălit un an, nu! În cap, doială, bag marfă de vechea școală Pe braț, gerneală, treci în bancă și scoat o coală. Dar n-ai talent, o calma te dă mai lento Fii cu mai simplu să te placă Tu Zic poate azi la final Rap cu mesaj vocal, tori cu iar în Dă mai tare volumul uman, ca In le bububu bu, e sa ma ti lasa microfonul, baga casca Dau, diferit indiferent de cum o juc N-am timp de oferit unui curent lipsit de scup. Practic se vinde doar nu la prețul de foc Pătăre n mă implic, timpul să sa loc Azi, Ha, ca un matador Tur să te aduc la sol, sol, sol Cu toate astea, parcă zbor, nu cobor Până dincolo de nopti, poata Ute culori Pupila e medalion ca un matator tur tur, ador să te adug la sol, sol, sol Cu toate astea, parca zbor, nu cobor Până dincolo de nopti, poata Ute culori Pupila e medalion Malcine boabă, parcă parcă moara Moar, moar, la cine alește vră joală Geal, geal, leu ai cât vunără Rar, rar, dacă ești papacal te zboară M-a de zat, Zazat în capul meu că la de ca ca a intrat acolo fără mandat M-a dat dragul, nu poarta Sar gardu, fac păcatul E piesă d'ai, de nu-i găsești formatul a? Mame, mame, mame, mame, haide, fă, fă talentul la trompetă Da, tu, tu, tu, tu, insta păi, nu zice, nu, păi insta engeru în trage a ha, ha, ca -ger de gerul, ha, tru Tremură toată, atâta energie, parcă e cuplat Ha, zici, șap, foarte scump, vrea cuplat, na Independent, nu cuplat, vrea cașcaval, mai mult dorat Genul de pat care te-ntoarce de de-and-dată, pe partea cealaltă. Aia zic Ego rap, rap mesaj ce trebuie a mintar! Ah. Ha, pur trancțiună, pur ce tăritură de bordură Am o privire dură care fulgeră și tună Nu mă număr în algoritmul de nesocotit Într-o ecuație cu rezultat nedefinit. Principiu stabilit, fă urez concluziile Cuchetez scoate cu scoate, ține tu iluziile Softează vorbele, bruiază frecvențele Străduiește-te măcar să controlezi gesturile Vățele se dau în spate când îmi luminesc tenebrele Am un reflex să contupesc frânturi cu sunete Știi Mintea mi fugit ca un subaru Pentru muzica am prioritate ca girofoaru Încă am detestat, ce am detestat te mă cum mă tetii constant nu mi fac pe plac, te-am mintit, m-am consumat Pentru chestii care n-au contat Până când am realizat, că mintea mi s-a Și am plecat Și m-am schimbat Hrano, frate Ce mai zici frate? Nu ne -am mai vazut văzut de când? Când? Aveam un cap același gând da, timpun ai separat care încotro Am căzut, ne ridicam ca piesele de domino Amigo, Am mai am mai de mult de știu că ești acolo O arde colo colo, scriu povestea ca polo Fug tu mai calde, de în sufletul meu ploa Rou a trebuit să aleg una din domnul, ca abia mai duc stresul M-a făcut caputie De parcă am mereu aceea zi cu pe lup, da, trebuie să fug, cam arătură de noapte Sper ca ești bine, ținem legatura frate, am alte le pe cap, știu ca și tu a fost mai mult decât o sticlă sau un pai stic. e pentru timpul petrecut Mai sunt multe de făcut, dar până atunci când Despre fiecare om cu care am râs În atâtea răsărituri fără teamă de apus Paharul sus, multă dragoste de dat Pentru frații și sururile care n-au uitat că Timpul nu ne-a schimbat, doar am modelat-o cale de urmat Când strada s-a înfundat ne de ridica mai puțin până când ne intalim să povestim acest film. Acest film. Ce mai zici, mă? Hai, noroc, frate. Poate, la fel, din păcate. Că pe strada lumea sa a după diamante. Se cade pe capete. M-am ferit cât am putut. Am un picior în groapa ca jegou și m-au vândut, dar mă descurc. N-am cum să mă duc la stup, am momente ce țin la mine după câte le-am făcut Fac pe drac un patru, o iau eu de la început cam am atâtea griji pe tâmplă, unde să le mai ascund, nu prea mai râd dar ți bucuros că te aud, băi, ține-te de treabă, fi sigur că o să o ruc Mâine am judecată, îmi fac planul ca la carte Frate, morții de viață cum le împarte, am alte, le pe cap, știu că și tu ai A fost mai mult decât o sticlă sau un bai. Știg, că, nu pentru timpul petrecut Mai sunt multe de făcut, dar până atunci când Bă, peace out De mine ești frumos așa, fără nimic.